استشعار معيه الله. مرض رد باللي ربي يذي الخير ضام القران. يا ما يفاس ضاقص يسدونيس مي دي ذين ذي يرتاح. هذه صلاه شيخ خلاص ذين الى ربي يذي ذين. ضيق ضيق الله المشاكل سيلوفه المحنه باش راكي سلشن كيما قلت ربي سبحانه عز وجل. ما ينظر بي ذي لذلك آه النبي صلى الله عليه وسلم الزلام كامل تاقسيته ميك هوجر عاسمي سيدنا ابو بكر الصديق داخل الغار وسند هذا ونربي المشركين بغن بالميداق مي مشال ميغي الغار غا سيدنا ابو بكر الصديق داين نتوطف لو كان يونس يس نادي مقليه اللي نيس اخدي والي داين توطفا ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى سوره ساكوال غسق ساقنا ربي ذوي ثلاثه السيد زنغر مدام ربي زنغر تسق من بعد ناس يا ابا بكر ان ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا ورحت زناره استغفر لك ربي زنغر اذا سيدي ربي نزيد الايه سجد المناسبة فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ذا شذ نتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لمطروها إلى آخر الآية يعني العبد المد مختار ربي ذا سذير صح لذلك ابن عطاء الله السكندري الرجل الصالح شو سينا إنيك من وجد الله فماذا فقد وين يفن ربي غير ثماس ذا شسي روحا ولكن وني جرب ربي سبحانه واش يسدي القران ولا ما الا لمون كامل فخلق يس ليفش السعير حقت تاكوا ما ثوكاض خطر شو ربي مثل ذا شو لا تخلقي ساهلنا في ربي سبحانه مسلي ربي ربي لا يديش وتسق